نتخانق نبكي ونضحك نحزن نفرح نتصور وفي كل ثانية ولحظة تجري عين الناس وتدور وفي وسط زيف الناس في كتاب وحساب عمره ما يتزور ارجع ارجع سيبت ايديا ستين دقيقه جبله يا لي الغدر ده نكوتينك ستين دقيقه شنقت وانا قدام عينك الغدر صعب ولا صعب انه من اقرب ناس ومن نفاقهم ضحكه وبعض الضحكه انت بتداس الدمعه بحر الدمعه دي مش سحر الدمعه ديه جايه زي دمعه ام موسى لكن من رحمه ربنا قلب أم حزينة زي ما كنت في عجز ألم من نفسي نفسي دقيقة وطر ضعيف جوا اكثر ألم حزين صاحب ميت من سنين والدموع يا بحر العين ولما اتعذب دي اتقطع بكل سهوله زي الف اللي اتكسر واتمزق من كل دولة دول مين دول خاينين دول جبالة مش سهلين 60 دقيقه قهر كت ما توهتني ستين دقيقه جبالة للغدر الغدر ده ستين 60 دقيقه اتشنقت وانا قدام عينك اعذريني اعذريني اليوم اللي فات زي يوم ما ابدا مين في إنت الفاتحه واحد منهم ما تنسيش قبل ما تنسينا انا مش ناسيك جبروتي ميرشان بورداكشن ميرشان بورداكشن وفي عز اعترفت للنجوم اني شايفكم اني عارفكم ان كاراتكم نجم نجم اني إن عارف ان المجره جوه منها تعالج ياما عارف ان, إن حياتهم تحت مسمى يوم القيامه ستين دقيقه عرفتك وفي ستين ثانيه طعت ستين دقيقه حبيتك وانا من طبتك لدغت يا تعالى بماشي بمبدا نفسي نفسي ثم الشهوه يا ديب الغدر بقلبي وطول حياتو قلبي و دمعه بعد دمعه شفت النور في عز الليل ضحكه ثم ضحكه سما بالكبروت وبدليل ده ليل اللي انا كبير كله تحت رجلي ده ليل اللي اتكلم لي اول حد بزيت فهبتي ستين دقيقة عرفتك وفي 60 ثانية اتبعت ستين دقيقة حبيتك وانا من تبطيب تب لا ترك ستين دقيقه فيسبوك اتقوم